Prima reacție a PSD, după ce New York Times a implicat partidul în scandalul Cambridge Analytica. New York Times relatează ce PSD a cerut un consultant de la Cambridge Analytica în timpul campaniei electorale din 2016. Este citat un consultat britanic. Rupert Wolf-Murray, care susține ce a primit din partea Cambridge Analytica ofer se altura echipei PSD, cei de la PSD neagă oficial orice tentativ de colaborare cu cei de la Cambridge Analytica. Referitor la zvonurile vehiculate în pres privind o presupus colaborare între Partidul Social-Democrat cele Cambridge Analytica. analitica. Preciz PSD nu a lucrat cu această companie nici nu a solicitat o astfel de colaborare, nici în perioada alegerilor generale din 2016, nici într-o alt perioadă, înainte sau după acest scrutin electoral. Se arată într-un comunicat de presă al PSD.